Cada dia rebem milers de senyals gràfiques, a vegades sense ni tan sols adonar-nos-en. Aquestes senyals volen representar la realitat i tenen significats que hem anat interioritzant al llarg del temps. Però el disseny gràfic no és neutral. D'una banda, pot ser un reflexe de la realitat existent. Quan hi ha desigualtats, la representa. Però també pot ser l'element impulsor. Quan representa una desigualtat, la crea i contribueix d'aquesta manera a estendre-la. Les icones ens ajuden a entendre una situació, utilitzar un objecte, moure'ns en l'espai. Ens faciliten una idea clara i molt ràpida del que podem fer o no en un moment i lloc determinats. Però t'has fixat mai que hi ha realitats que no estan representades en l'imaginari visual? Per exemple, una dona és més que una faldilla i no necessàriament és la responsable de canviar bolquers. No només existeixen dos gèneres, un color de pell i un tipus de cos o de família. La bellesa no té per què ser una època gris i trista o limitant. Des de Waital ens van fer totes aquestes preguntes i hem volgut explorar per veure com des del disseny gràfic podem contribuir a canviar les coses. Juntament amb l'associació Matriu ens hem qüestionat com representar les persones des d'una mirada respectuosa amb la diversitat inclusiva i que visibilitzi i reconegui les diferents realitats de la societat actual. Tens ganes de saber quin és el resultat del projecte? descobreix a la nostra web.